السلام عليكم تارب على ميكس دوت كوم تارب ميكس دوت كوم عافيه وذوق واقتراح ضرب بمطور وسلاح يلي قاعد مرتاح مرتاح قافل على الرحب مفاح السن في المسنوق ايه ده ده ده ده ما تريح يا اسطى تنور ولا تشغل له حاجه تفرح بيحرك عينه على رجله وفيه يمشي ماكيش ما تقول ما ورايح للغلط بالليل <تصفيق> ده في دير برش راكب ظاهر وزي عيال واللي يقول يا يابا مبيعملش يعملش هش والشوكه ما بكلش أشكال كتير معايا مكلتش كلتش عيال مرضى هتنط على الفرش كان لي لسه في المسلوق دوت كوم